для людей, які питають, чим їм займатися в житті. Як на мене, ми всі знаємо відповіді на це питання. І воно проявляється у тому, що те, чого ти боїшся, але водночас, що цікавить тебе, і ти був би не проти спробувати себе у цій сфері, але тобі заважають якісь певні перешкоди, думки, обмеження. Це, власне, і є те місце, куди в першу чергу потрібно спробувати потрапити. Тому що навіть оточуючі можуть підмічати, що у певній активності, діяльності в тебе є талант. Хоча ми самі цього можемо не помічати. Природою закладається певне щось у недосконалому вигляді. Щось, що потрібно з часом натренувати. Це щось, що тебе дуже-дуже лякає, але і цікавить водночас. Це саме ось цей страшний інтерес, маючи талант, але у прихованому вигляді всередині нас, нерозкритому. Ми маємо час, об'єкт і мету, над якою нам потрібно працювати. Тобто тренувати цей талант. Спочатку ми шукаємо те, що нас лякає, але дуже цікавить. Потім ви окреміть те, що саме вас лякає і що саме вас цікавить. І те, що лякає, напишіть, що ви можете з цим зробити. Що найгірше станеться, якщо ви спробуєте. І Також напишіть, в чому саме ваш інтерес – що було б, якби не було цих страхів, а був би лише інтерес і зацікавленість у цій справі?